אז כן חברים, אני נותן גיפטים לסאבים שלי ששמים את הקוד שלי בחנות אני נותן סקינים, ריקודים, חבילות, בחינם אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, לתת סאב ולשים את הקוד שלי בחנות KKA והנה הזוכה של הסכדון הזה רוצים לשחק רק KKA עם מינה סתם שומע, בא לי לקנות לי סקינ, לי להצמיד מה אמרת הומיניץ לי לקנות לי? כן לך כי לוח לסקינית oh my god תודה ايه ده يا جابر انا רק אי-קיי-אי-בשוף אז מה קורה חברים, כאן האיקוניק בסרטון חדש והיום אני הולך להראות לכם איך זה לשחק עם הסקין הכי ענק במשחק חברים, זה באמת הולך להיות מטורף אז אל תשכחו לתת לייק, לתת סאב ובואו נתחיל חברים אז קודם כל דבר ראשון, מהי אותי אחו איך הוא רוקד בלובי מה קורה לכם רוקד בלובי? וואי וואי, תראו זה מגיע כבר, עובר לי את המסך, אני כבר לא רואה כלום וואי, באמת טורף. בואו נתחיל לשחק. ואבוי חברים אוי ואבוי פורטלייט אל תחזרו אותי מה קרה הפעם ואתם לא יתנו לבלוג אני מקווה שזה לא בלוג חברים אז כמו שאתם רואים חברים הצלחתי להצמנ את לא חפק, לא חפק לא לא לא אה, אני לא כאילו גורלצה logo eta та meна אז כן חברים, זה הסרטון להיום מקווה שלהם את הימים נראה אתם תנו לייק נוסה ויאללה ביי תתכים.